10 березня моралістка Людмила Кирилюк переробила зображення супермена на фасаді п'ятиповерхового будинку в районі Площі Університетської в Запоріжжі. Їх треба дуже добре збавтати, хвилинки дві, як мінімум, а то й більше. Я працювала дуже швидко, вони замерзали, але вони витримали, і я також, це головне. Ось цими балончиками при температурі повітря мінус сім за годину замалювала букву Z на грудях у супермена і нанесла напис «ЗСУ», розповідає подружжя Людмили Кирилюк і Максима Кравчука. Коли мені чоловік сказав, що от ти як згодна, тому що падав сніг, і е, така ситуація неспокійна, ну звичайно, я навіть не вагалась і сказала, так звичайно, я як зможу, так підтримую нашу Україну. Сказали, що, е, щоб можна було там намалювати. Ну і звичайно, зараз ні у кого сумнівів не, не виникає, щоб е, намалювати там ЗСУ. Ми приїхали, намалювали, зробили, Добре, добра справа. Люди писали, люди були дуже раді. Вони ще коли ми малювали, підходили, фотографували. Там також були деякі журналісти. Всі казали, що це правильно. Вони б самі це зробили, але висота цього не дозволяла. Всі були в захваті. Людмила пояснює, змінили напис, бо під час війни буква «З» викликає у запоріжців негативну реакцію. Про це зазначає і директорка департаменту культури і туризму Запорізької міської ради Катерина Сімонова. Жінка пояснює, що зараз перевіряють настрої громади інформаційну політику в соціальних мережах. Тож, знайшли муралістів, виділили фарбу та спеціальну техніку. Дуже шкода. Ну, насправді, запоріжжя і буква «З» вона так гарно імпонується і, ну. Дуже шкода, що спеклюжили такий символ. Я вважаю, що в нашому місті все в майбутньому, все попереду, і буде в нього дуже багато красивих символів. Ми будемо цьому сприяти. Ми побачили в спеціальних мережах, скажімо так, налаштовано аудиторію громаду, що всі переживають, що це і так далі. Ну, ми всі розуміємо, що він зараз означає, але все ж таки ми в Запоріжжі, тому у нас багато таких написів було. Ну, люди переживали, ми побачили, і не для того, що ми вважаємо, що потрібно дуже швидко зараз змінити, а для того, щоб була спокійна наша громада і наші жителі відчували спокій. Це першочергово, тому що паніка – це не дуже добре для тій ситуації, яка зараз існує. Нагадаємо, зображення Запорізького Супермена, або як його ще називали з з'явилося у Запоріжжі в 2017 році. Найбільш розповсюджені кольори Супермена блакитний та синій. Запорізький намальований в кольорах міста малиновому та зеленому. Про початок свого творчого шляху згадує Людмила Кирилюк. Жінка каже, малювати любила з дитинства. Найперший мій мурал був у моєму рідному місті, в місті Дубно. Це Мурал невеличкий був за обсягом, там було близько 9 метрів висотою, такий також патріотичний мурал, пташка на жовто-синьо-блакитному фоні. Найулюбленіші мурали – це два мурали, які є наразі один в Енергодарі, де атомна станція у центрі міста Енергодар, де руки тримають атомну станцію. І другий мій улюблений мурал – це дівчинка зі свічкою. Тепер я просто на якби в цю дівчинку вкладено стільки любові, стільки сил, стільки світла, що я сподіваюся, дівчинка буде молитися за нас всіх, щоб це, це горе, ця біда якомога швидше закінчилася. Організаційними питаннями у створенні муралів займається чоловік Людмили – Максим Кравчук. Я в основному займаюся організаційними питаннями, документальними, щоб художники повинні тільки малювати та створювати красу навколо нас. Нині у подружжя Людмили і Максима ще багато планів. Зокрема, хочуть прикрасити стіну однієї з багатоповерхівок у Дніпровському районі Запоріжжя, пояснюють вони. Нанести на неї 3D-зображення козаків. Перше таке в Східній і Південній Україні, каже подружжя. Деякі запоріжці сказали дуже класно, всім сподобалось. Деяким запоріжцям він легким видався. Видався простим. досить легким, простим. Козаки, ну козаків всі в Україні і за межами України цих знають. Хотілося б звичайно доповнити ескіз якимись цікавинками, щоб ну, дійсно коли. «Привіт отримує людина з іншого міста і з Запоріжжя був новим, цікавим, та оригінальним і ну, такого дійсно не буде ніде». А вже після створювати патріотичні мурали, наприклад, у Кривому Розі та Нергодарі, продовжує подружжя. «Дуже-дуже хотілося, хочеться і буду, мабуть, малювати на цю тему, щоб. Війна закінчилася. Наразі не плануємо їхати за кордон, незважаючи на ці важкі обставини. Надіємося і молимося, щоб у нас все було добре. Думаю, що після перемоги буде багато моралів, вони стануть більш патріотичними в Україні. Україна відбудується, то буде найкращою в світі держави. Людмила та Максим кажуть, патріотичні мурали для рідного міста готові зображувати безоплатно, аби Запоріжжя розвивалося, а жителі були задоволені. Новини на суспільному Запоріжжя.